السلام علیکم ویلکم ٹو اندر بلاگ اگین یار تھینک یو سو مچ ون ملین کے لیے آج ہم جائیں گے فائنلی کٹنگ کروانے کے لیے اور یہ بھی ایک سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا پر رات کو طوفان آیا تھا بہت تیز بارش تھی یار اور ہمارا جو سارا گھر ہے برڈس کا وہ گر گیا تھا یہاں کی صفائی ہو چکی ہے کافی حد تک اور ابھی کافی کول لگ رہا ہے لیکن ابھی ان کو پانی پلانا پڑے گا دوبارہ بھر جائے گا دھوپ نکل آئی ہے تو مطلب کہ رات کو ہم خالی کر دیں گے سوکھ جائے گا تو کل پینٹ بھی گا لیکن صفائی کے بعد اس کی حالت کافی اچھی نظر آ رہی ہے اور ہوپ بہت پیارا پول لگنے والا ہے برڈ بول رہے ہیں نکالو اتنا شدید طوفان تھا, تھا سب دھرم بھرم ہو گیا اور گے پتا چل گیا ان کو یار سائلنٹ جا رہا ہے ابھی گھر کیونکہ اس نے عید کرنی ہے گھر کی تو واپس کب آئے گا کے بعد ہی پکی بات ہے ایڈوانس عید مبارک مبارک عید کے بعد ملاقات ہوتی ہے ہے چلو جن اور تیری وجہ سے یہ گارے والا پانی ہو گیا یہ تیرا پہاڑ کم کمپلیٹ ہوگا کوئی ڈیٹ دے دے بھائی فکس ڈیٹ دے دے یہ یار یہ تو کتنی غلط بات اور جا رہی ہے چھری فریج کا سارا سامان رکھ لیا اس نے سارا دودھ لے کے جا رہا ہے بلا چلے نہیں سارا سامان فریج میں ہی ہے جن کو ڈیڑھ دے دے کب پہاڑ مکمل ہوگا تیرا क्या नाम ड्रैगन ड्रैगन ये खुद इतने छोटे छोटे है कहा یہ والی ہے یہ مادہ ان دونوں نے بھی ہے تو کہتا ہوں پر کھولنے کا ٹائم آ گیا وہ نہیں ابھی نہیں کھولنے گے یہ تو کھلے ہوئے ان کے تو کھلے ہوئے ہیں گائیز ایک اور سرپرائز پہلی بار ہماری موٹی مرغیوں نے موٹے کی بیگم نے دیا ہمیں کافی انڈے ہو گئے یہ بھی تھوڑے سے جمع ہو جائے ان کو مشین میں رکھیں گے ہم تم نے انڈا دیا محنت کیا تم دانا کھاؤنت میں بھا رہا ہوں گا تو مارے گا نہیں مارتا موٹے مارے گا. نہیں مارتا یار گے نہیں پالک شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھو وہی جمع ہو رہے ہیں ہم اٹھیں گے نہ دیکھا ایسے دعوت دو, جنگلی, hmm, brown, brown <tap> wala, جنگلی بھی روزہ لگ رہا ہے بہت ٹائم بعد اور افطاری کے بعد ہم نے کٹنگ کے لیے بھی جانا تھا فی الحال دیکھو یہ گیٹ بنے گا اور ایسے وہاں تک کور ہوگا تو یہ بہت مزے کا سامان دیکھو ہاتھ دیکھو کپڑے دیکھو بہت مزے کا لک نکل کے آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی سی دیر بعد تھوڑا کام پہ فوکس پبلک میں اگر آپ کو صرف ماحول دکھا رہا ہوں کو کہ واہ واہ واہ واہ مجھے بہت پرسنلی بہت اچھا لگ رہا ہے اور یار جو شیر کے بچے کے بارے میں پوچھو کٹنگ میں کرانے جا رہا ہوں شیر کا بچہ اسے ایک لیگل پروسیس ہے ہم لوگ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں بس عید کے بعد یا عید سے پہلے پہلے ایک آدھے دن میں نا ہم لوگ سات واری جگہ پہ اس کے لیے گھر بنانا اسٹارٹ کریں گے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کو پتا شیر رکھنا اٹس ناٹ ایزی چیز نا تو ایک لیگل پروسیس فالو کریں گے उसका घर बनाना स्टार्ट करते हैं पप्पू सा घर बनाएंगे रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे फिर आएगा हमारे शेर आएगा ज़रूर पब्लिक रेडी हो जाओ अब उसी के पीछे हम लोग बाकी चीज़ें बाद में शेर का बच्चा पहले जरा ये देखो पब्लिक क्या बात है क्या बात है कितना अच्छा लग रहा है लेकिन जो हमारा वो है ना उसको मैं सेट करवाऊंगा या उसको रिमूव करवा के कुछ अलग बनवाऊंगा तो डोंट वरी अबाउट डेट वो जो है ना छपरा वो हटेगा यार यहाँ पे ना ऐसे लाइन में और ऐसे हम लोग घमले लगाएंगे ٹھیک ہے جو ہمارے بڑے والے گملے نا یہ یہ یہ ان کو ہم پینٹ کریں گے بلو کلر کا پینٹ جو ہمارے پول میں ہوگا ابھی ہم اس کا پانی نکالیں گے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر یہ رات تک سوکھ جاتا تو ہم اس کے اندر پینٹ کر دیں گے نہیں تو پھر صبح صبح پینٹ کر دیں گے اس کے اندر ایک دن ہمارے پرندوں کو اس والے پانی کے بغیر آنا پڑے گا ہم ان کے لیے الگ پانی کا سیٹ اپ کر دیں گے اس دن تو پھر سوکھنے کا ٹائم ملے گا اور بڑا پیارا رنگ نکل کے آ جائے گا مستیں رشتہ پکا ہونے سے پہلے چودھری تھا تاڑو वाह वाह वाह रिश्ता पक्का होने से पहले चौधरी था ताड़ू जैसे रिश्ता पक्का हुआ हाथ में आगे झाड़ू आज के दो अंडे हो गए भाई मोरू का अंडा नहीं देता है सात आठ अंडे हो गएंगे पब्लिक डेट हम लिखते जा रहे हैं फिर उसको अंडे एस्ट्रोनिक मशीन में रखेंगे सदर साहब سوری میڈم یار یہ نا بلیک جرمن پب اس کو لگتا ہے یہ ان کی ماں ہے یہ فیڈ کے لیے ڈھونڈتے رہتے بیس سال پس کے چکی پیسی یہ سمجھے بچوں کا کھیل ہے مہنگائے اور اوپر میرے گولز بھی سنگت کری کم لیکن کم میرے دوست نہیں پریشان سب کے سوچے جاتا میں میں میں جو سے تو کے نظر یہ لوگوں کی کسڑی چھوڑی تھی تھوڑی تھی فصل تھوڑی تھی دراصل بولے یہ نگل شائن میرا جیسے ہیئر پبلی کے تو بندہ ہی چینج ہو گیا مجھے سوچنے پہچان میں نہیں آ رہا کہ میں ہوں اور آپ میں سے ٹھیک لے گا کچھ کو لگے گا نہیں ٹھیک بھائی مجھے اچھا لگا تو میں کچھ ٹائم تک رکھنے والا ہوں ہیئر کٹ اور تھینک یو سو مچ عید سے پہلے کٹ کروا پایا بال اپنے دل سے شکریہ ابھی جاتے ہیں جن کو صدر صاحب کچھ تھوڑا شوق کرتے چلے یار ہے نا صاحب کیا بن کے آگے ہیں لیکن یار ایک کے نا جتنا ٹک ٹاک میں نے پورا رمضان میں عجیب نظر آ رہی عجیب نظر آ رہے اصل میں کافی دن بڑے بڑے بال تھے نا ابھی اوپر لٹک رہے اس لیے اس میں کم نہیں ہوگی نہیں <laughs> اس میں کم نہیں ہوگی ایسے رہی اوے جن ہیلو جن کو بھی اچھا نہیں لگے اچھا لگ ہے ام جوڑتے نہیں بولے نہیں نہیں بولد چل رہا ہے میرا دل دکتے میں جا رہا ہے بولد اچھا پکی بات ہے پہنچ کے ائے یار دوسرا پبلک کے ابھی کے لیے اتنا ہی میں اپنی ساری جا رہا ہوں لے گئے تھے کل جو ویکسین تو اس کے ان کے پانی نکلتا میں بیٹر ہے بندہ ان کو لے جائے فی الحال اور دوسرے گھر میں رکھے اس کے بعد بیٹر ہوں گے یا ہم ان کو بیٹر سیٹ اپ کریں گے